Miha, ta naš novi kolega Jože ni samo TV voditelj, je tudi športnik in zelo dosti kolesari. A dober, sedaj sem jo v ure že petkrat pokazal na gov Instagram, a misliš, da ne vem? Sem razmišljal, da bi naredil eno tako fajno žermiks ploščo za ta prave dede. Hmm. Se strineš? <laughs> že prmiks si me imel. Za mestno ploščo potrebujemo deset kotletov vratovine, šest piščančih beder, šest klobas in 20 čevapo. Skratka, skor vse vrste mesa. Če bi na nojtovo barko sprejmal žvali po kosih, bi izgledal približno takole. Vratovino obrobu narežemo, posolimo in pustimo počivati eni dve urci. Glede na to, da je Jože rekel v videu, da ima raje čevape kot pleskavice, bomo naredili tretjo varianto, da bomo iz čevapo naredili take lepe, fine mesne cmočki. Mesni cmočki. Mm. A veš, da včas sanjam do dzuni sneži, pa na me padajo mesni cmočki? Mm. Na žlički svinske masti Popečemo meso. Mmm, pujs na svinski masti. Ne vem, veste, ampak Darko lahko poleg receptov zrihta tudi vstopence za kardiologijo. Medtem pa, ko pečemo meso, lahko tisti, ko malo manj delajo v kuhni, narežejo čebulo. Do, pa bo? A všti? Pribo. bo. Boj Rezanje čebulje je lahko zelo čustven proces, pri katerem popustijo še taki veliki žaropljiv leži. Se jaz ne jokam, res ne? Ne, ne, vem, da ne. Zato se pa temu reče miks plošča za prave dede. Ne, res ne jokam. Mušica mi je padla v uč, pa, pa v tudi zgleda, da ste tako usporedno letele. Po pečeno meso damo na ro posode, dodamo čebulo, papriko, paradižnik, začimbe, zalijemo z vinčkom in krčkamo eni dve urci. Aha, kaj pa, pa počela med tem, dokler uh, Joži ne pride? Uuuu, živim, živim. Stari, lahko bi naredila, lahko bi naredila Uu, kaj pa, še ne? Um. Ne, daj, ne.